Οικοδεέματα ποικίλα. 1. Ο ανεμοτροχός. 2. Ο ανεμόμυλος. Το ανεμούριον. 3. Ο επτερουξ ανεμόμυλού. 4. Ο χυδραλέτες. Ο χυδρομύλαι. 5. Ο μυλικός τροχός. Ο μυλωτροχός. 6. Ο λίθος μυλίας. Ο μυλικός λίθος. ἡ μύλε. Ο μύλος. επτά, Ε στοά. 8. Ο φάρος. εννέα, Το θέρμο και έπιον. 10. Ε επαουλής. 11. Ο σταθμός. Ε χι πόν δόδεκα χο σι το μπολόν χε αποθεέκε τριακαίδεκα χε ωραίνε νομεε